Scandal la mea e: după ce Elena Udrea și Alinabica au fugit în Costa Rica, ambasadorul a fost demis la șapte hit. Elena Udrea Alina Alinabica, două dintre cele mai puternice femei în regimul Traian Besescu, au fugit din România. Au ajuns în Costa Rica, unde fostul ministru a cerut deja regim de refugiat politic. Ambele au condamnat, în prima instanță, cu executare. Iar în cazul lui Midra, o eventual condamnare definitivă nu ar putea fi pusă în aplicare, tocmai din cauza ce ar fi primit statutul de refugiat. a <fie> avut Zilele trecute. O primă reacție în acest caz i-a spus ce ambasada României care avea în juristicie i-Costarica nu a fost întiinat de autoritățile statului din America Central. Ce Udrea ar fi primit statutul de refugiat. Însă, scandalul a atins maxim Maximum Meaie, astfel ce a fost decis de miterea ambasadorului. Iar Claus Iohannis a semnat decretul rechemării. Decret privind rechemarea domnului Ion Vălcu din calitatea de ambasador extraordinar sublinierei plenipoteniare ale României în Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala sublinierei în Republica Honduras. Se arată în decretul semnat de președinte. În In iunie 2016, presubliniere din Teleiohannis l-a acreditat pe Ion cu ambasador extraordinar sublinierei plenipotenciar în Statele Unite mexicane. Ulterior, el a fost acreditat ambasador subliniere. Ierăi în celelalte state.